پروگرام سے ٹریڈ ٹاک کے ساتھ میں ہوں محمود علی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور سیاسی سماجی شخصیت زاہد ملک صاحب جنہیں ہم نے دعوت دی ہے اور ان سے مختلف امور پر ہم ڈسکشن کریں گے بات کریں گے تو زیادل چند سوالات ہیں جن پہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے جی سب سے پہلے سب سے پہلا کوشچن جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو اپنے تین سال پورے کر چکی ہے اور جو لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جس طرح دعوے حکومت نے کیے شروع میں یا عمران خان صاحب کی تقاریر وزیراعظم کی ہوا کرتی تھی اب بھی ہوتی ہیں کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہاں پر دودھ کی نہریں بیر نکلیں گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا غربت میں اضافہ ہو گیا بجلی اور پٹرول وغیرہ کی قیمتیں جو ہیں انہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا اور اپوزیشن اسے وزیراعظم کی یا موجودہ حکومت کی نااہلی سے تعبیر کرتی ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ الرحمن دیکھیں محمود صاحب بات یہ ہے کہ توقعات جتنی تھی نا وہ کچھ زیادہ وابستہ کر لی تھی اور سب سے پہلے تو یہ گورنمنٹ جو آئی اس میں عمران خان صاحب کا کوئی پیپر ورک نہیں تھا جی کوئی ہوم ورک نہیں تھا لیکن دعوے بہت تھے کہ میں آؤں گا تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی جگہ پہ کمٹمنٹ کر کے اور کسی سیٹ پہ الیکٹ ہو کے جاتے ہیں نا جی یا آپ منسٹر بنتے ہیں تو اس منسٹر بننے کے بعد جب آپ اپنے پورٹوفولیو میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے جب آپ کے سامنے گراؤنڈ ریئلٹی لائی جاتی ہے نا جی اس میں پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں پھر اس میں آپ سوچتے ہیں کہ میں نے دعوے بہت کیے میں لوگوں سے بہت کمٹمنٹ کر کے آیا لیکن یہاں وسائل اترے نہیں ہیں اس میں میں عمران خان صاحب کو تھوڑا سا اس میں قصور وار کہوں گا کہ انہوں نے پہلے لوگوں کو یہ کہا کہ میری ایک ٹیم ہے جو ٹیم میں نے پراپر تشکیل دی ہے اس پہ فرانس منسٹر بڑا میرا قابل ہے اس پہ میرا ہاؤسنگ کا منسٹر بڑا قابل ہے اس سے میرے دوسرے جو شعبے ہیں دوسرے جو پورٹ فولیو اس میں لوگ بڑے قابل قابل میں نے کیے ہوئے لیکن ہوتا یہ کہ جب وہ انہوں نے گورنمنٹ سنبھالی تو حالات ایسے تھے کہ پھر انہیں पता چلا کہ یہ میرے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے جس طرح انہوں نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ میں پچاس لاکھ نوکریاں دوں گا ایک کروڑ گھر دعوا تو ٹھیک ہے نے قرضا لیا ہوتا ہے جب قرضہ لیا ہوتا تو اس گھر گھر کو کو کو چلانے والا جو ممبر ہوتا ہے وہ سب والوں اکٹھا کرتا ہے وہ کہتا ہے جی اس گھر پہ ہمارا بہت ہے تو آپ سارا اس پہ پارٹیسپیٹ کریں اور کچھ کچھ حصہ ڈالیں تاکہ ہم اسے قرضہ ادا کر سکے ٹھیک ہے لیکن جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا جب ملکی وسائل بھی نہیں ہے عمران خان نے اپنی جیب میں سے تو نہیں دینا تھا جی بالکل انہوں نے اپنی جیب جیب میں سے کوئی بھی نہیں دیتا آپ ही یہ دیکھیں نا کسی حکمرآن کو بتائیں گا کسی حکمرآن نے اپنی ساری پراپرٹی دان کر دی ہو یا اپنی ساری پراپرٹی دے دی ہو کسی نے نہیں دی نہ کوئی دے گا ٹھیک ہے نا جی اب وہ جو لاسز ہیں اور جو وہ آپ کی جو گروتھ تھی وہ تو پریکٹیکلی طور پہ چل کے ہی پوری ہونی تھی نا جس محمد صاحب اچھا وہ اب حکومت نہ میں مجبور ہوں تو اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی بالکل ٹھیک ہے نا اتنے دعوے کر کے آنے کی ضرورت نہیں تھی جب کرتے ہیں کہ میں بہت فارورڈ آدمی ہوں میں آپ کو ان ساری چیزوں سے ہٹ کر سوچنا بھی پڑے گا اور ڈیلیور بھی کرنا پڑے گا جب آپ ڈیلیور نہیں کر رہے اور جب آپ سوچ نہیں رہے اور جب آپ بھی انہی چیزوں کا شکار ہو گئے جو پہلے کی حکومتیں تھیں تو پھر آپ کو دعوے نہیں کرنا چاہیے تھا اچھا ابھی یہ جو چلیں تو یہ سب پارلیمنٹ میں موجود ہیں جن کا حصہ جیسے مثال کے طور پہ جہانگیر ترین کی آپ بات کر لیں یا اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی بات ہم کر سکتے ہیں مافیا کے حوالے سے تو یہ سب ایک ان کے پاس پارلیمنٹ کی قوت ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے جس سے وہ طاقتور ہوتے ہیں اور ذرا سی پہ حکومت کو گرانے کی دھمکی دے دیتے ہیں یہ صورتحال سامنے رکھتے ہوئے صدارتی نظام کے سوشل میڈیا پہ, اس پہ بہت زیادہ بات ہوئی ایون ایک شہری کی طرف سے وہ حکومت نے خود کروا دیے یا اس شہری نے خود کیا وہ اپنے طور پہ لیکن ایک شہری کی طرف سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی کہ پاکستان میں صدارتی نظام جو ہے وہ لاگو ہونا چاہیے اور اس کی وجوہات میں سب سے بڑی بات جو پٹیشنر نے کی وہ یہی تھی کہ پارلیمانی نظام نہیں چل پا رہا ہے فیل ہو چکا ہے تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا واقعی پارلیمانی نظام فیل ہو چکا ہے اور وہ نہیں چل سکتا اور جہانے سب سے پہلے پاکستان پھر دوسری کچھ ان لوگوں نے بھی یہ جانا انہیں سوچنا چاہیے اگر جہنگیر ترین نے یہ کیا تو सोचना चाहिए تو ملک کو آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں سے پیسہ وصول کرنا چاہیے پیسہ چاہے اس کے لیے آپ کو جتنے آرڈر کرنے پڑے وہ تبھی بندہ کر سکتا ہے جب اس کے ارد گرد رہنے والے بھی اسے آن کرے بالکل وہ اسی طرح کرے عمران خان صاحب کو اپنی توجہ دینی چاہیے تھی کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں جو لوگ میرے میں اس کار خیر میں اور اس یہ قسم کا صدقہ جاری ہے اور یہ نظام کی تبدیلی کی اگر وہ سنجیدہ تھے شروع سے اس چیز میں تو انہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا جب مقبول تھے تو اس وقت تو ان کی مقبولیت بھی اس انداز میں نہیں ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرسی بچانے کی خاطر صدارت لوگ حق بجانب ہیں لوگ بجانب ہے کہ جب آپ نے نہیں کیا, نہیں. جب نہیں اس لائن پہ تو تو پھر جب آپ ناکام ہو گئے اور لوگوں میں آواز شروع ہو گئی اور میں میں شروع گئی کے بعد آپ کہیں جی, میں آپ نظام کو اس لانا کوئی کرے سوال کرنا سب سے بڑی بات جو عمران خان صاحب عدل کے بغیر کوئی معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا یہ لفظ لوگوں بن گیا تھا خان صاحب کا حکومت میں آنے سے پہلے کہ قانون ٹھیک نہیں ہے پولیس کا نظام عدالتوں کا نظام یہ ایسا نظام ہے جہاں باثر لوگ بچ جاتے ہیں اور جو بے قصور لوگ ہیں یا کمزور ہے اگر کوئی تو وہ پکڑا جاتا ہے تو ابھی کچھ ترامین جو فوجداری قوانین میں انہوں نے کی اور جج صاحبان کو عدالتوں کے جو جج ججزرات ہیں انہیں بھی باؤنڈ کیا کہ مخصوص وقت میں کے کے فیصلے کیے جائیں اور اور, انیس سن اور انیس جتنے پینڈنگ انہیں فوری طور پر کا حکم بھی جاری کیا تو آپ کا کیا خیال ہے سوالے سے کہ یہ خوش آئند اقدام ہے اور کیا یہ ہو سکے وہ تو چیز سے پندرہ بیس کیسز کے فیصلے دیکھیں گے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ جو امینڈمنٹ کی تھی ترمیم کی تھی اس کے قاطر خوان نتائج نکلیں جی ایک جی تو بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کو میں نے امپلیمنٹ کروانا ہے کروانا ہے تو پھر اس, وہ پھر آپ کو لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہونی چاہیے